નમસ્કાર મારું નામ છે ઓડેદરા કાજલ હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરની તાલીમાર્થી છું આ પ્રોજેક્ટનો વિષય છે અક્ષમ બાળકોને પડતી અધ્યયન મુશ્કેલીઓ આ પ્રોજેક્ટ મકવાણા મિત્તલ ચૌહાણ સંધિયા જોશી પ્રસન્તા અને ઓડેદ્રા કાજલ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે આ પ્રોજેક્ટના માર્ગદર્શક છે એમ વી વેકરિયા સર અને પ્રેરક છે એસ જે ડુમરાળિયા સર આ પ્રોજેક્ટમાં અક્ષમ બાળકોને પડતી મુખ્ય દસ પ્રકારની મુશ્કેલીઓની વાત કરવામાં આવી છે અક્ષમ બાળકોને વાચનમાં પડતી મુશ્કેલી ડિસ્લેક્સિયા એ બાળકના વાચનની ક્ષમતા સાથે સંકળાયેલો રોગ છે ડિસ્લેક્સિયા એ અધ્યયન અક્ષમતા છે જે વ્યક્તિની વાંચન લેખન જોડણી લખવાની અને અમુક વખતે બોલવાની ક્ષમતામાં અવરોધો પેદા કરે છે આ રોગને કારણે વાંચન કરતી વખતે અક્ષરો ઓળખવામાં ભૂલ થાય છે સામાન્ય રીતે બાળક ક અને ડ અને ઠ મ અને ય જેવા ભળતા અક્ષરોને ઓળખી શકતું નથી અમુક વખતે તો તેને અક્ષરો અને આંકડાઓમાં ચિત્ર વિચિત્ર આકૃતિઓ દેખાતી હોય છે પરિણામે તે યોગ્ય રીતે વાંચન કરી શકતું નથી તેઓ સાહજિક રીતે વાંચન કરી શકતા નથી તેમને શ્રુતલેખન કરવામાં મુશ્કેલીઓ પડતી હોય છે એટલે કે તેઓ સાંભળેલા વાક્યો લખી શકતા નથી ત્યારબાદ બીજો પોઈન્ટ છે અક્ષમ બાળકોને પડતી માનસિક મુશ્કેલીઓ આવા બાળકોને ગ્રહણ શક્તિ અને સમજશક્તિ અન્ય બાળકો કરતાં પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે પરિણામે તેમની અધ્યયનની ગતિ ધીમી બને છે તેથી તેઓ સામાન્ય બાળકોની તુલનામાં અધ્યયનમાં પાછળ રહી જાય છે બાળક તોતડું હોય તો અમુક અક્ષરો બોલી શકતું નથી તેથી તેની ભાષા અસ્પષ્ટ બને છે પરિણામે તે પોતાની વાતો સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરી શકતું નથી બાળક અટકી અટકીને બોલતું હોય તો તેની રજૂઆત અને વાણીમાં સાતત્ય જળવાતું નથી પરિણામે આંશિક અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોની ભાષાનો પણ યોગ્ય રીતે વિકાસ થતો નથી ત્યારબાદ ત્રીજો પોઈન્ટ છે અક્ષમ બાળકોને લેખનમાં પડતી મુશ્કેલી અક્ષમ બાળકો અંધત્વના લીધે લેખન કાર્ય કરી શકતા નથી તેથી તેમના લેખન કૌશલ્યોનો વિકાસ થઈ શકતો નથી જ્યારે અમુક બાળકો શારીરિક અક્ષમતાના લીધે લેખન કાર્ય કરી શકતા હોતા નથી અધ્યયન અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો લેખનના સંદર્ભમાં તેમની આંખ અને હાથની ક્રિયાઓ વચ્ચે સંકલન સાધી શકતા નથી તેઓ લેખન કાર્યમાં અન્ય સરેરાશ બાળકોની સરખામણીમાં ધીમા હોય છે તેમને એક જ બાબત સમજાવવા માટે એકથી વધુ વખત સમજૂતી આપવી પડે છે આવા બાળકો વધુ પડતી જોડણી વ્યાકરણ અને વાક્યો લખવામાં ભૂલો કરતા હોય છે તેઓને વારંવાર સમજાવવા છતાં લેખન કાર્ય સારી રીતે કરી શકતા નથી જેથી તેઓ અધ્યયન કાર્યમાં પાછળ રહી જાય છે નમસ્કાર મારું નામ મકવાણા મિત્તલ અક્ષમ બાળકોને પડતી અધ્યયન મુશ્કેલીઓમાં ચાર નંબર પર આવે છે અક્ષમ બાળકોને ગણતક્રિયામાં પડતી મુશ્કેલી અક્ષમ બાળકો ગણિત જેવા વિષયમાં લેખિત ગણતરી કરી શકતા નથી આવા બાળકો શારીરિક અથવા માનસિક અક્ષમતાને લીધે સામાન્ય ગણિત કરી શકતા નથી જેના લીધે તેમના ગણન કૌશલ્યોનો વિકાસ થતો નથી આવા બાળકો અક્ષમતાને લીધે અમુક વખતે તેના જીવન પ્રત્યે હતાશ પણ થઈ જતા હોય છે અને ધીમે ધીમે અધ્યયનમાંથી રસ ગુમાવતા જાય છે આવા બાળકો વર્ગખંડમાં અન્ય બાળકોની જેમ અભ્યાસમાં આગળ વધી શકતા નથી તેઓ સાદી ગણતરી કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવતા હોય છે જેથી તેમના ગણિત વિષય પ્રત્યેનો રસ ઓછો જોવા મળે છે માનસિક જેના લીધે તેમનો વિકાસ અટકી જતો હોય છે નંબર પાંચ અક્ષમ બાળકોને સાંભળવામાં પડતી મુશ્કેલી સમાવેશક શાળાના વર્ગખંડમાં શિક્ષક દ્વારા મૌખિક રીતે રજૂ કરવામાં આવેલી માહિતી સંપૂર્ણ બહેરાશ ધરાવતું બાળક સાંભળી શકતું નથી કોઈ બાબત અંગે વર્ણન કરતી વખતે ઘટનાઓને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી શકતા નથી વિશિષ્ટ શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોની સામે સાંકેતિક ભાષામાં વિષય વસ્તુની રજૂઆત કરવામાં સમય વધુ જાય છે તેથી આવા બાળકોના અધ્યયનની ગતિ ધીમી રહે છે આવા બાળકોના સંપ્રષણ કૌશલ્યોનો વિકાસ થતો નથી છઠ્ઠું છે અક્ષમ બાળકોને હલનચલનમાં પડતી મુશ્કેલી શારીરિક અક્ષમતાઓને કારણે હલનચલન સાથે સંકળાયેલી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવામાં બાળકો અસમર્થ બને છે તેની અસર તેના અધ્યયન પર પડે છે જેમ કે બાળકના હાથ કામ ન કરતા હોય તો ચિત્રકામ નકશાપૂર્તિનું કામ લેખન કાર્ય અને અન્ય પ્રાયોગિક કાર્ય કરી શકતું નથી હાથ અથવા પગમાં ઊભી થતી ખામીના કારણે બાળક રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકતું નથી જેની અસર તેના સર્વાંગી વિકાસ પર પડે છે ઉપરાંત હાથ કે પગની ક્ષતિના કારણે બાળક કાં તો સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લઈ શકતું નથી અથવા ફક્ત મર્યાદિત સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લઈ શકે છે अध्ययन कर सातमो पॉइंट है अक्षम बाक बोलती मुश्किल वाणी अमता वर्ग खंड में मौखिक आंतरक्रिया कर सकत नहीं विषय वस्तु संबंधित समस्याओं शिक्षक साजू कर सकते नहीं जेना अध्ययन में पाचड़े बाक तोतड़ू हो तो अमुक अक्षर बोली सकत नहीं ते भाषा अस्पष्ट बने परिणातेपष्ट रीते व्यक्त कर सकत नहीं आवा संजोगों में मौखिक चर्चा में भाग लाइ सकत नहीं जेनी असर तना अध्ययन पर पड़े बाटके अटकी ने बोलत होजूआत वाणी में सतत्य जलवात नहीं परिणाम स्पष्ट रीते व्यक्त कर सकत नहीं वाणी की आंशिक अक्षमता धरावता भाषा योग्य रीते विकास होता नहीं तना पीनों आठमा नंबर पॉइंट है अक्षम बाक ने जु पड़ती मुश्किल दृष्टि ने खामी कारण बावलोकन कौशल्य विकास होता दृष्टि खामी लीधे बाड़कना लेखन और वाचन कौशल्य पग्य विकास थी सकता नहीं चित्रकाम विज्ञान के भूगोल जवाष के जेवा प्रयोगों अथवा कृतिओ द्वा द्वारा समझ विकसावा हो विषयों में अंध बा समझ के नहीं દ્રષ્ટિની ખામી ધરાવતા બાળકો માટે બ્રેનલ લિપિમાં તૈયાર થયેલ અધ્યયન સામગ્રી કે સંદર્ભ સામગ્રી મર્યાદિત હોય છે તેથી આવા બાળકોને અધ્યયન માટે મોટાભાગે ઓડિયો ટેપરેટોડર ઓડિયો સીડી પ્લેયર જેવા અન્ય સહાયક સાધનો અથવા અન્ય લોકો પર આધાર રાખવો પડે છે પરિણામે તેમની અધ્યયનની ગતિ મંદ બને છે તેના પછીનો નવમાં નંબરનો પોઈન્ટ છે અક્ષમ બાળકોને શીખવવામાં પડતી મુશ્કેલી આવા બાળકો શીખવવાની અક્ષમતા ધરાવતા હોય છે જેમ કે ગણતરી કરવામાં મુશ્કેલી ધ્યાનનો અભાવ વર્ગનમાં શાંતિથી બેસવામાં મુશ્કેલી બોલાતા શબ્દોને સાચી રીતે લખી શકતા નથી આવા બાળકોને અધ્યયન કાર્ય દરમિયાન સાચો શબ્દ લખવામાં વધારાનો ખોટો ઉમેરો જેમ કે સ્કૂલના બદ બદલે ઇસ્કૂલ જેવી મુશ્કેલીઓ પડતી હોય છે आवा शाब्दिक सूचनाओं याद रखी सकता नहीं वस्तुओं याद रख मुश्किल अनुभवे विविध कामगिरी ने समयसर पूरी कर आवाक में खूबज बेचेनी रहे शिक्षण कार्य पर नकारात्मक असर पड़े परिणाम बाड़क अध्ययन में पाचल रही जाए आवाकों ने शीखा गति धीमी होदशक्ति नबड़ी होना लीधे कोईपण वस्तु शीख समय लगे त्यार दसमो पॉइंट है अक्षम बाजा पड़ती मुश्किली भाषा अक्षमता धरावता बाचारों ने योग्य रीते संगठित कर सकता नहीं शब्दों वाक्य में साी रीते गोठी सकता वक्य बना योग्य शब्दों झड़ विचारी सकता नहीं परिणाम अस्पष्ट वक्यों बोले अथवा कथन में सात्यों अभाव जवाब मे जेना बात योग्य संदर्भ में रजू कर सकता नहीं आवा ने बातवाड़ी व्यक्ति ने खास कर शिक्षकों ने अन्य बाकों ने योग्य रीते समझाती वर्गखंड में थती चर्चा में भा भाग लाइ सकता भाषा की अक्षमता ने कारण लिखित अभिव्यक्ति असरकारक रीते सकता नहीं भाषा की अक्षमता हो बातों योग्य संदर्भ में समझ सकत नहीं ती कोईपण विषय में आती पायानी संकटनाओं समझा मुश्किल अनुभवें परिणाम त अभ्यास में नमड़ू साबित थैंक यू